Dobro. Poštovane kolegice i kolege, Hvala na odazivu i dobar daljem Sa zadovoljstvom u povještavom Hrvatsku javnost nam je uredbog predstavnice Europske komisije, gospođe Margarete Vestane, poslao otvor na moju predstavku u svezi Vjetoparka Tršpađene te nepravilnosti pri procesu privatizacije Kroacije osiguranja. Ovom prigodom zahvaljuju naravno svojim saborskim kolegama, koji su, koji su ovu inicijativu su podpisali. Kao što vidimo, Europska komisija se ponaša odgovorno te odgovara Hrvatskoj parlamentarnoj zastupnici. Nažalost, Flejkovića odlada, kao što znamo, iako je Ustav na to obvezuje, ne odgovara na moje upite, tj. šalje fiktivne odgovore. O razlozima tog vladinog protupravnog, a samim time i štetnog ponašanja za Hrvatsku reći ću nekoliko riječi ali kasnije. Svakako treba naglasiti da je ovo jako dobar dan za Hrvatsku. Zatvoreni krug korupcije koji vlada Hrvatskom počinjemo otvarati, to jest počinjemo ga demontirati. Naime, odgovori Europske komisije su konkretni i to. U slučaju Vjetroparka Kršpađene, Europska komisija će provesti istragu cijelogupnog razvoja tog projekta. Istraga koja će biti objektivna, a uto sam uvjerena, rezultirat će raspidom ugovora i uštedom od 2 milijarde kuna hrvatskim poreznim obveznicima. Naime, dosadašnje javne poznate činjenice dokazuju niz protuzakonitosti u tom projektu, iako su Plenković i kupovac pokušali zaštititi kriminal u ovom slučaju, odbijajući dati na uvid sve dokumente Hrvatskom saboru. Putem instrumenta koji su nam kao članici Europske unije na raspolaganju, uspjećemo ovaj kriminal zaustaviti. Isto tako ćemo ovaj projekt u popunosti rasjetiti te će svi sudionici u tom kriminalnom procesu, a uz pomoć europskih institucija po prvi puta biti privedeni pravdi, neovisno koju državnu funkciju obnašaju ili su je prethodno odnašali. U drugom slučaju kojeg sam prijavila, a to je slučaj privatizacije Kroacije osiguranja, Europska komisija nije mogla utvrditi, a što sam i predpostavljala, nedopuštenu subvenciju. Ali, Europska komisija, i to je ključno, doslovno upučuje hrvatska tijela za kazneni progon za provođenje istrage u ovom slučaju. Naime, nedopuštenom subvencijom se smatra kad novac odlazi iz pronačuna. U slučaju Kroacije osiguranja je riječ o davanju visokovrijedne imovine bez cijenje, što je, kao što znamo, klasično kazneno dijelo. To je kazneno dijelo u Dorhu na stolu još od 2014. godine, ali kao što znamo, Dorh ne radi na temelju zakona, već na temelju uputa Plenkovića, Pupovca, Šeksa i zbog Naravno, u slučaju Kroacije osiguranja nismo upučeni samo na Dorh. Jer na Europskoj razini postoje i druga tijela Europske unije koja se brinu o vladavini prava u državama članicama. U Hrvatskoj je vladavina prava suspendirana te se primjenjuje jugo pravo, to jest primjena Zakona po potrebi moćnika, neovisno o tome što je zakonom stvarno definirano. Dami i gospodo, prilikom saborske rasprave o vjetrovarku Kršpažne najavila sam kako ću internacionalizirati borbu protiv korupcije tada sam bila izvrhnuta pod smjegu, a nakon te najave stavljena sam u medijsku izolaciju, jer to je jedino umjeće vladajućih močnika. Manipulirati i skrivati istinu putem korumpiranih i kontroliranih medija. Ali reakcija Europske komisije daje poticaj svim hrvatskim građanima da se za istinu i pravdu i tekako valja boriti i da se može i pobjediti. Vladajuća kasta u Hrvatskoj, koju čine pravo većina relevantnih političkih snaga i mainstream mediji, se panično boje istine i činjenica, jer, kao što znamo, istina i transparentnost su antitijela za korupciju. Zato su vrh a SDP-a, SDSS i ostali moćnici stvorili mehanizme koji spriječavaju zakonitost i transparentnost, te iz stog razloga u Hrvatskoj gotovo nemoguće doći do prave. Naravno, da ta blokada hrvatskih institucija služi isključivo uskoj šačici tih močnika, te posljedično nanosi štetu ogromnoj većini hrvatskih građana. Zakon se mora primjenjivati neovisno o funkciji ili imo imovinskom stanju. Ako se pak zakon primjenjuje selektivno, onda to, naravno, nije pravna država, već močvara. Ovakva laktija pravosuđa ne postoji u jednoj drugoj državi EU. To pravosuđe i ti političari koji štite to pravosuđe i ti mediji koji štite te političare su glavni uzročnici siromaštva, nepravde i svih drugih problema s kojima se Hrvatska država i hrvatski narod slučavaju. Završno pozivam sve hrvatske građane da se ne daju zastrašiti i da koriste svoja zakonska prava koja imaju i koje nitko ne smije ni uskratiti ali ni ograničiti. A oni koji u sustavu pravosuđa i državne uprave zlorabe svoje pozicije kako bi pogordovali moćnicima, a na štetu hrvatskih poreznih obveznika, oni moraju znati da će za to kad tad morati odgovarati. I mi Hrvati imamo pravo na civiliziranu i pravednu državu, a tu pravednu Hrvatsku ćemo i ostvariti uspostavom funkcionalne vladanine prava. Ja to ne vidimo ovdje ovo papiru. Dakle, mi govorite o kršpađene? Da. Citiram, naše službe kontaktirača je trvatska tijela kako bi o tome dobila dodatne informacije. To znači da će e, Ja se s vama ja neću usložiti jer može netko gledati u Mount Everest i reći da vidi neko malo vrdašce. Mi znamo da je ovo najviše tijelo Europske komisije i da se oni izuzetno ovaj diplomatski izražavaju. Kada vi diplomatski riječnik koji kaže da će zatražiti od hrvatskih državnih tijela dodatne informacije, to znači da je istraga otvorena, oni kada odgovaraju na način da neće ništa poduzet, onda se to zove dismis. A i prethodnom slučaju provacija osiguranje jasno kažu da su još pozvanija hrvatska tijela koja provode kaznene postupke da istraže taj slučaj. Jer isto tako sam ih upozorivao odnosno svi mi koji smo su popisnici, do 2014. godine taj predmet leži u dao